І сталася розмова між Параджановим uh -huh. і Юрієм Мирасимовичем Ільєнком. І Параджанов каже, Ільєнкові, от що ви сварилися за... часто? Ну, сварилися, uh -huh. ну це за різні причини uh -huh. там були, так? Вони сварилися, і от одна із цікавих думок Параджанова каже: що ви за народ такий? Ви, ви народ, який має таку багату культуру. А ви знаєте, що ви з нею зробили? Ви ту свою культуру запхали в скриню і сіли своєю задницею на ту скриню uh -huh. і судите.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 у нас є коучі, Це про... У мене це тільки з коучуком асоціюється, розумієте? Тютери, коучі і ментори. Натомість у нас є вчитель, у нас є виховник, у нас є репетитор, у нас є інструктор.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 Не завжди однозначного пана Макрона, угу. так, який тепер на Мюнхенській конференції речі, я... ніби прозрів. У, у Франції можете? займаються чистотою французької мови, вони позбавляються англійських слів. Зі а у, можете у, у собі лексики? уявити, що в Сорбонні, професорові Сорбонне, порахували 180 балів за статтю англійською угу. мовою і, наприклад, 80 балів за статтю французькою мовою? Тому, не можете. Не можете. Угу. Тому ми чекаємо на протиповітряну оборону від Франції.